У приватному секторі Вільнянська на вулиці Запорізькій пенсіонер Микола Драчевський показує зведений з сусідами біля дороги новий водогінний колодязь. Каже, дві родини на його будівництво витратили приблизно по 8 тисяч гривень. А де комунікації проходять? О, комунікації вже зарили. А це старий колодязь на подвір'ї власне пенсіонера. Про будівельні роботи годі й думати, каже його дружина Олександра Климівна. Пенсії в тисяча гривень ледве вистачає на їжу. «Мені на ліки навіть не хватає. мені треба сахарну печ. Дві пари таблеток. Одні дають, але я доплачую 30%, а другий я не купляю, бо я не маю за що 100 рублів в місяць. На їжу дає ось не хватає, на хліб вже до пенсії, дожити. З проханням захистити малозабезпечених і заборонити підприємству «Облводоканал», змушувати людей за власний кошт виносити оглядові колодязі з лічильниками питної води за межі їхніх домогосподарств, близько сотні людей зібралися біля Вільнянської міськради з ранку 12 липня. Пенсіонери, матері з дітьми, інваліди звернулися до очільниці міста Наталії Мусієнко. У вас зарплата щомісячна з зарплатами 50 тисяч. А то мне с бабушкой 50. надо целый год получать пенсії, щоб отримати вашу місячну зарплату. Зобирайте депутатський корпус, їжджайте з Басанським, вирішуйте питання». На У нашому місті Вільнянського 83 дитини з інвалідністю. Половина з яких живе в частному секторі. І тому також є інваліди, які вже 18 плюс, дуже багато. Також пенсіонери, які живуть на пенсію 2000, тисячі. І тому вимоги облободоканалу ставлять людей на коліна. Люди проти виносу лічильників та оглядових ям. Він встановлюється на власності майянової належності. І люди за неї відповідають, за колодязь, за те, щоб там не було води, за те, щоб лічильник не замерз. за повірку, за все відповідає людина. Закон будівництвий не мінявся з 92-го року. Будівельні норми не змінювалися з 94-го року. Там чітко вказано, що оглядовий колодязь разом із лічильником питної води знаходиться на приватній території користувача. Я відповідаю за збереження пломби, збереження лічильника, за те, щоб туди не впали діти, або якийсь безхатько не вкрав прилад. «А взагалі, скільки буде коштувати переніс такого колодязя на…» «От 10 до 16 тисяч». «Від 10 до 16 тисяч у різних випадках». Розповіли під час акції протесту вільнянці про те, що, попри дощі у деяких квитанціях за червень, рахунки за полив присадибної ділянки сягали 4 тисяч гривень. За їхніми словами, обрахунки за полив вибіркові не в усіх жителів приватного сектору. Завищені суми у платіжках Наталія Мусієнко порадила оскаржувати в суді, оскільки за її словами можливості міської влади впливати на ситуацію вичерпані. Зверталася і до міського голови до Буряка для того, щоб і до Києва писали всі усі інстанції абсолютно. Значить, і є і прокуратура, і до всіх зверталися. Як результат цього всього попередження про те, що 11 січня припиняється подача води. І в даній ситуації міська рада просто програє суд, тому що водоканал, як відповідаюча сторона, скаже про те, що ми вчасно подаємо воду, подають – подають. Все, і міська рада програна і є в даній ситуації. А от мешканець, якому нарахували відповідну суму, вирішить по цивілізованим чином це питання. От зараз ми вирішили конкретно хто це зробить. Хто це зробить? Це мешканці зроблять самі індивідуально. Вільнянськ найбільший боржник в області за водопостачання, повідомив телефоном журналістам Суспільного директор комунального підприємства Облводоканал Сергій Басанський. Два мільйона триста куди то притом при всьому. Що у нас два мільйони триста гривень щомісяця кудись зникають у Вільнянську, і це саме у сезон поливу. Прилади обліку питної води необхідно винести за межі домоволодінь з метою контролю працівниками підприємства за споживанням води населення. У порівнянні з іншими містами регіону у Вільнянську це зробили тільки на 30 відсотків. існує програма фінансової допомоги малозабезпеченим та багатодітним родинам на виведення оглядових колодязів у точки розподілу послуг. Виділи на це 300 тисяч гривень. Тож міська влада має розподілити ці кошти людям. І не обов'язково створювати технічну документацію та проект для виведення колодязів за межі господарств. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Новини на Суспільному. Запоріжжя.